છે જેમાં બી ના અભ્યાસક્રમ અંતર્ગત ટીએલ તૈયાર કરવાનું હોય છે ચેતાકોષ એટલે કે ચેતાતંત્ર નો એક ભાગ આપણા શરીરમાં ઉર્મી વેગો અથવા તો વિદ્યુત આવેગો નું વહન જે તંત્ર દ્વારા થાય છે તે તંત્રને આપણે ચેતાતંત્ર કહીએ છીએ અને ચેતા તંત્રનો એક ભાગ જેને આપણે ઘટક છે શીખાતંતુઓ શિખાતંતુઓનું કાર્ય એ છે ચેતાકોષમાં શિખા તંતુઓનું કાર્ય એ છે કે જે ઉર્મી વેગો મદદથી સંવેદના અનુભવી અને ઉર્મી વેગોને તે કોષકાય સુધી પહોંચાડે છે આ ગુલાબી રંગનું દેખાતું કોષકાય છે કોષકાય માં વિવિધ કોષ અંગિકાઓ આવેલી હોય છે જેમાં ત્યારબાદ કોષકાય માંથી ઉર્મીવેગ હવે અક્ષતંતુ તરફ જાય છે અક્ષતંતુ પર ઉર્મીવેગોનું વહન થઈ અક્ષ ની તેઓ ચેતાન્ સુધી પહોંચે છે ચેતાશ એટલે કે ચેતાકોષનો અંત ભાગ એક ચેતાકોષ બીજા ચેતાકોષ સાથે ચેતો પાક ની મદદથી જોડાયેલો હોય છે આવી રીતે ચેતાતંત્રમાં એક કરતા વધુ ચેતાકોષો આવેલા હોય છે અને આ રીતે ચેતાકોષ મદદથી આપણે મગજ સુધી નાઓ પહોંચે છે અને કોઈ પણ પરાવર્તી ક્રિયા આપણા શરીર સુધી આપણે શરીર મારફતે કરી શકીએ છીએ તો આ હતી ચેતાકોષની રચના થેન્ક યુ